עשרים חודשים אחרי השקת מותרים מי קארליוואי, אני מישי קמר מותר חדש, מספקת קארליSPA. שלנו מגיע טיפול ספה כמו טיפול עשרת אלפים שאחריו אנחנו נרגיש שהם קופצניים בחזרה, שהם גמישים שהם רכים שהם מבריקים אז זה למה פיתחתי את קרל ספה המסכה הזו מבוססת כולה על תהרת המלפפונים יש בה כל כך הרבה מלפפונים שאמרו לי במפעל חברה, זה המון. אני יודעת שהרבה מאוד חברות משתמשות בטריקים שיווקיים וברושמות על המוצר שהוא מכיל אה, לא יודעת פירות וירקות אה, שונים זה באמת מכיל אותם. כלומר אם תסתכלו זה הרכיב הראשון אחרי מים וזה בריכוז מאוד גבוה במוצר הסיבה היא שאני רציתי שמסכה הזאת באמת תעשה משהו. שאנחנו נשאב את כל הלחות שיש בתוך המלאפפונים ונחדיר אותה לתוך השיער שלנו שאנחנו נוכל להנות מברק טבעי ובכלל שהמסכה הזאת תשמש כמסכת הצלה אחרי הקיץ המאוד חם שהיה לנו כאן. היא מתאימה לכל מי שמרגישה שהקיץ שיבש לה לחלוטין את הטלטלים, لكل מי שהשיער נשרף לה בשמש, או שהיה יבש פתאום ובכלל לכל מי שרוצה להשלים את החפיפה שלה עם מגע של רכות אני משתמשת בה ממש בכל חפיפה אני חופפת בין פעם מים לשלוש פעםים בשבוע תשתמשו באתן ביתם לצורת המסכה היא קלילה לסע מרקם נעים מרקם קל ובכל זאת למרות הקלילות אתן תרגישו רוח שיער שלא מתייבש, שיער שקיבלת על אחות המספקת. את קרליספה משאירים על השיער בין 5 ל-10 דקות, ולאחר מכן שוטפים טוב טוב. סמים את זה על רוחי השיער, לא על השורשים, ואתן לעשות את גם סקוויש טו -קונדיש. יש הסבר לאיך להשתמש בה כסקוויש טו קונדיש בערוץ MyCurlyWay וגם כן באתר MyCurlyWay, תבחרו בסרטוני הדרכה. קרליספה לא נוסע על בעלי חיים, הוא מוצר כחול לבן, כאשר אתן רוכשות את זה אתן תומכות לא רק בעסק ישראלי, אלא גם בכל השרשרת של המפעל, של ההפצה, מי שמייצר את האריזה. הכל הכל תוצר את הארץ. כל מוצר שאני מוציאה עובר סידרת בדיקות כבר דנית על ידי מתולתלות מרחבי הארץ מכל סוגי התלדלים. אני לא מוציא מוצר חדש, אז אני לא מקבלת גופות מפממות, ולא פחות מזין. וזה גם מסיבה שלו כי אחרי זמן ארוך, אז שאני מוציא מוצר חדש, אבל זה מוצר שאני שלמה איתו ב-100% כמו המוצרים הקודמים, ואני גיא, אז מחסם סופלו ליד את הדבר הזה, אליכם. De teiw dat לקבל dat o gele be orzat meda alle masercha aan te vo ksees en die mijnkaba da wo wel is smaag tegen te